godinu to bi bilo to. A u novoj 2022. godini želim vam sve najbolje, puno uspješnih i sretnih kilometara, puno sretnih i uspješnih putovanja kako vama vozačima tako i prijevoznicima, prijevozničkim firmama Svima koji su na bilo koji način servisima, logistikama, svima koji su na bilo koji način povezani sa ovom našom branšom, prijevozničkom, transportom, a naravno svima vama koji nas pratite, koji niste vozači, koji ne, niste direktno poslom vezani uz to, ali volite pogledati kut se putuje, kako se putuje, kako se radi, Svima e, vama isto e, sve najbolje u novoj 2022. E, godini. Isto e, zdravlja, sreće i veselja. Evo, ljudi moji, budete mi dobro. To bi bilo to. Pozdravljaj vas, Gile Kroo.